همین سخن را میتوان از شاه به شکل دیگر شنید او میگوید وقتی که اسلام با تعالیم عالیه خود به ایران را یافت طبعاً لزوم اجرای عدالت جنبه یک فریزه مذهبی پیدا کرد زیرا اسلام در درجه اول دین حق و دین عدالت بود در قرآن کریم به صراحت گفته شده است که خداوند همه شما را به عطل و داد فرمان می دهد و خداوند بیدادگران را دوست ندارد در این باره گفته ی حضرت رسول اکرم نیز بسیار جالب است که می گوید مملکت با کفر پایدار می ماند ولی با ظلم پایدار نمی ماند. حضرت علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر مینویسد مکرر از رسول خدا شنیدم که میفرمود هرگز امتی راستکار نمی شود مگر آنکه در آن حق ضعیف به دست قوی پایمال نگردد این سخنان از یک عالم مذهبی نیست بلکه از اولین انقلابی ایران یعنی محمد رضا پهلوی است نباید لزوما با دقت با دقت زیاد حرفایش را تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان به انقلابی بودن آن پی برد ایشان به روشنی کامل و قاطعیت از انقلاب ایرانی سخن میگوید و فرق بین این انقلاب با انقلاب کمونیستی و انقلاب فرانسه را به روشنی بیان کرده در همه کتابهایش از آن سخن میگوید برای مثال ایشان در کتاب انقلاب سفیدش چنین میگوید برای چه ما با اتخاذ چنین سیاستی توفیق یافتیم برای اینکه انقلاب ما آن عوامل و علری را که معنی تحقق واقعی این سیاست می از میان برداشت و از قشرها و صفوف, جا... صفوف جامعه ایرانی واحدی یک پارچه به وجود آورد انقلاب ایران باعث شد که نه تنها دولت و دستگاه حکومتی به مردم تعمیل نشود بلکه بلعکس مستقیما از خود مردم منبعث گردد و خیش را به طور کامل در اختیار حقوق و منافع حقیق و یا در کتاب به سوی تمدن بزرگش چنین میگوید ایران در عصر انقلاب در دنیایی که دورنمایی از آن را با جنبه های و منفی بنیادی آن توصیف کردم کشور ما بزرگترین آزمایش تاریخ خیش را در راه دستیابی به تمدن بزرگ آغاز کرده است شاه در ادامه چنین میگوید بحران تمدن ضرورت تغییر نظام اقتصادی موجود جهان واقعیتی است که از دیدگاه تئوری توسط همه سازمانهای صلایتدار بین المللی و بسیاری از مقامات جهان صنعتی مورد تأیید قرار گرفته است تعداد کتاب ها، بررسی ها، و متون کنفرانس ها که در این باره چه از طرف سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته بدان و چه از جانب مراکز پژوهشی ملی و بین المللی و کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی و استادان دانشگاه ها و چه توسط وسایل ارتباط جمعی جهان غرب در سالهای اخیر به چاپ رسیده است آنقدر زیاد است که مجموعی آنها یکی از مهمترین های اصر حاضر را تشکیل می‌دهد. شاه در جای دیگر میگوید همه افراد شریف و زحمتکش ایرانی احساس کردهاند که نه فقط قوانین و مقررات کشورشان در جهت تأمین حقوق حقه و انسانی آنها وعز می شود بلکه مهمتر از آن اینکه این, این مقررات و قوانین در عمل نیست با همین روح و محبوم به مورد اجرا گذاشته می شود برای اولین بار توده عظیم زحمتکشان ایرانی چه در روسته ها، چه در کارخانه ها، چه در ساگر نقاط ساگی سنگین آن نفوذی را که سابقا نفوذ هزار فامیل لقب یافته بود بر بالاگ سر خود احساس نکردند دیگر سیاست کشور و سرنوشت کشور در در دربسته با بند و بست چند منتفز و کارگردان تعیین نشد و طبعا به همین دلیل نیز دیگر به خارجی در صورت داشتن اقراض و مطامع خصوصی اجازه و امکان آن داده نشد برای اعمال این اقراض و مال آشکار یا پنهانی خیش را در کشور ما تجهیز کند ایشان در جای دیگر کتابش چنین می نویسد. سیاست مستقل ملی ما به ما امکان آن داد که بر اساس حاکمیت خود از تمام شراکت و عوامل موجود به نفع پیشرفت مادی و اجتماعی ایران استفاده کنیم در نتیجه در چند سال اخیر توانستیم به موازات تحول اجتماعی کشور خیش در راه توسعه اقتصادی و صنعتی این مملکت نیز قدمهای بزرگی برداریم که تا چندی پیش به نظر امکان پذیر نمیرسید. در این راه ما در زمینه ساختن زیر بنای استوار اقتصادی، تنظیم و اجرای برنامه های صنعتی کردن کشور عقد قراردادهای بی سابقی صنعتی، بازرگانی و نفتی ایجاد سناگی سنگین، مانند ذرب آهن و آلومینیوم، و سناگی پتروشیمی تقویت سناگی داخلی تعییه بازهارهای تازه فروش و بسیار موارد دیگر به موافقیتهای واقعا رضایت بخشی نائل شدیم آیا اگر قبلش نگفته بودم و معلوم نبود که این حرفایشا در کتاب انقلاب سفیدش است نمی توانستیم فکر کنیم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی برای مثال رئیس جمهوری آن همین امروز این حرفا را زده است آره هرانچه اولین انقلابی میخواست بدون اینکه به نامها و لباس افراد توجه شود در حال عملی شدن است انقلاب ایران در جریان است باید به این اصل اشاره شود که انقلابات موفق نه انقلابات از بالا به پایین بلکه انقلاباتی هستند که از پایین با به بالا صورت می و توده های مردم را دنبال خود دارند. شاه در پیامی که در رابطه با 28 امرداد به مردم ایران می نویسد آمادگی کامل خود را برای قربان کردن خود برای مردمش و ایران اعلام میکند آیا این قربانی شدن همان نیست که جلوی انقلاب و حرکت اسپا این مردم در سال 57 نمی ایستد و حکومت را بدون خونریزی زیاد رها میکند